<Τιος> Μαω μάου, τσε φίλη φίλοι μου. Σήμερα θα εκτελέσουμε μία άσκηση η οποία θα μας ανυψώσει σωματικά και ψυχικά. Λίγη μουσική. Λίγη <Τι> μουσική. <οδεκπάς>